بسم الله الرحمن الرحيم الحاج محمد العربي اللولي رئيس جمعية عبد في طبعا الجواب على سؤالك المهرجان سيكون متنوع رياضيا وثقافيا وفنيا طبعا حنا بغينا نديروا كل حاجه في هذه المدينه وجميع ما كرهناش نطلعوا ان ان حتى الحوام ديال كالمنار الشعبان نديروا تما نديروا شي حاجه اللي نقربوا احنا عند الناس ماشي هما يجوا عندنا لكن ما قدرناش لان الفضاءات ما مهياش باش نكونوا فيها لان كيوقع ازدحام فهاد الصيف ازدحام السيارات وانا كان النويه ديالنا نديروا مسابقه في بلجيري ب 10 انطلاقا من من راس الرمل الى مدينه العلائش لكن بما ان الصيف والازدحام وهالسنه دخلوا الاخوان ديالنا من الخارج بالكثره فما قدرناش نديروا وطبعا جميع عبد كان فيه دائما سباق لا في الرياضه في في الفن لا في التراث فهذا سي الاخ وكان وكنشكرك على هذا السؤال اللي سالتني عليه وبما ان سالتني عن الضيوف اللي غادي يجيو للمهرجان سوف يأتي إخوان من الجنوب إستي محمد الشيخ والسلمة اللي هو عودنا باش يكون حاضر معنا أخذينا في الصحراء المغربية وغادي يكون معنا هنا إن شاء الله الافتتاح الرسمي